Replica cit pentru Traian Besescu la audierea lui Tudor El Toader în Senat. Ai uitat o pe udrea. fostul preedinte Traian Besescu a primit o replică ironic din plenul Senatului după ce a spus ce PSD stabila, în 2004 la sediul din Chișinău. Ce dosare se fac politicienilor? În timp ce critica anumite abuzuri comise în timpul cercetării penale, fecând referire-i la modul în care PSD fecea dosare, din partea grupului PSD, din Senat, s-a auzit, ai uitat-o pe udreapă. Traian Besescu a luat cuvântul i-a criticat PSD pentru faptul că în anii 2004 se decidea la sediul PSD cu ei se făceau dosare, începe salutând raportul Greco. Este un raport care atenionează nite realități, ceci legile nu sunt promulgate. Remarca pentru a diminua demagogia. Se aga mult de crearea sechiei speciale. Păi, dragi colegi, această sechie există deja în na Eu cred că ăsta e un progres, ce devine neut. Legile justiei sunt din 2004. Eu cred ce este un progres fa de 2004, când dosarele se făceau la sediul din Chiselef sau la o vilă numit K2. Cum ne stase? Ponța, Dâncu, Maior, Dragnea? Vrei să vei mai spun?